Судове засідання у справі колишнього директора парку відпочинку Дубовий гай» Олега Комаренка вчергове відклали. За технічних причин на відеозв'язок із судом не вийшов його адвокат, який перебуває не в Запоріжжі. Розгляд справи триває у жовтному районному суді міста. Сьогодні мало відбутися перше засідання після майже річної перерви у зв'язку з воєнним станом. Адвокат намагався вийти на зв'язок, у нього не вийшло. Тому би, сторони заявили, що це неповажна причина. Як вирішить суд – подивимося. Поки що суд не коментував нічого. Нагадаємо, 8 березня 2020 року в міському парку відпочинку «Добовий гай» на восьмирічну Аню Ждан пала 200-кілограмова дерев'яна скульптура ведмедя, унаслідок чого дівчинка померла. Колишнього директора парку Олега Комаренка обвинувачують в поруч правил безпеки та експлуатації будівель та споруд. Його заступника Геннадія Мущякова у службовій недбалості, що призвела до тяжких наслідків. Обидва фігуранти заявляють, що вони не винуваті у вчиненні кримінального злочину. На сьогодні термін запобіжного заходу у них сплив, каже адвокат родини Ждан Ірина Вишнякова. Ми сьогодні вкотре розчаровані тим, що розгляд справи не відбувся. Наше розчарування також пов'язано з тим, що розгляд цієї справи триває вже більше трьох років. Перешкоди, з моєї точки зору, чинить сторона захисту, оскільки вони неодноразово не з'являлися з судового засідання. Ніяких перешкод для здійснення правосуддя наразі немає, тому... «Я вважаю, що ми повинні якнайшвидше ці справи розглянути, оскільки, як відомо, за Кримінальним кодексом України, кримінальні правопорушення не тяжкі, це ті, за які передбачено покарання у вигляді до 5 років позбавлення волі, це в нас відноситься і кримінальні провадження, і кримінальні справи, які наразі перебувають на розгляді у суді, то строки давності для притягнення до кримінальної відповідальності цих осіб за вчинення кримінальних правопорушень, в нас вже скоро сплине». Це вже восьме зірване судове засідання. Ось, якщо б воно вони всі відбувалися, то я думаю, що вже б справа б закрилася і вже б було, ну, рішення суду. Олег Комаренко, який був присутній на засіданні, від коментарів суспільному відмовився. Наступне призначене на 26 квітня. Планують заслухати свідків від потерпілої сторони. Щодо виклику певних